Gertatzen, Gertatzen ari da! Gertatzen ari da. Gertatzen ari da. Europako funtsekin gauzak gertatzea lortzen ari gara. Zuk ere eskuratu ditzakezu. Kontsultatu lagonzak Next Generation.u Nabarra puntu ezzen kanpaina Next Generation Zuspertze plana Espainiako gobernua Gobierna de Navarra Nafarroako Gobernua.